امامنا عدو امامنا امامنا عدو امامنا عدو امامنا عدو امامنا عدو امامنا عدو Search for vehicles. Search for vehicles. <laughs> <laughs> no, but um, no, no. no. no. I ما عنده دم ما عنده دم حسون حسون ما عنده دم ما عنده دم والحسين ما عنده دم لا يا ايش وراي يا وراي وراي وراي وناسامي دامشوني جميع مع بس مع يا سامي هلا فاهمك يلا يا غزريه لا استطيع بالله لا والله سلام بثلاث بعد ما شريت سيارة <تصفيق> شكلك يا هكر <تصفيق> iste ж rumah отмет Que بكس هذا و بكسوني ليش تبكس ليش ليش لك ارجع للوب ارجع ارجع يا ابن حمدي اجاك الرد عود باكسا لكي بلع طاوة يا ابن حمودي والله والله كفا عليك كفا عليك جيت لتنسقم <تصفيق> mark the location يا الله يا شباب اشبيكم يا شباب هو أهتم سوالفهم سوهم يا أخي خالصين.